Хмельничанин звинувачує стоматологічну клініку у смерті дружини. В обласному центрі влаштували благодійний аукціон, аби підтримати Збройні сили України, які лоти представили та скільки грошей вдалося зібрати. Бокс у селі. Тренер з Хмельницького облаштував секцію з боксу в сільському клубі.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 19-річна Ілона Стаднійчук чотири роки відвідує секцію з боксу у своєму рідному селі Кривачинці. Просто мої всі друзі прийшли на тренування, я вирішила теж спробувати і сподобалося, і так і зараз до сих пор тренуюсь. Три рази в тиждень, але деколи в нас кожен день тренування. Здобутки стала майстром спорту. Навчаюсь у Кам'янці Подільському на вчителя фізкультури, планую стати чемпіонкою Європи. Секцію з боксу у клубі села Криваченці, що у Війтовецькій громаді, створили чотири роки тому, розповідає тренер Олег Лапінський. Каже, щодня їздить з Хмельницького до сільського клубу, аби тренувати дітей. Наша секція з боксу була організована чотири роки назад за сприянням ОТГ і фриза Віктора Леонидовича. Гарний зал збудували, повішали мішки, надали рукавички. І діти почали тренуватися. За цих чотири роки, Секція виховала одну мастер спорту, два кандидата в майстері спорту. Заняття з боксу триває півтори-дві години, каже дев'ятирічний вихованець секції Роман Рак. Я хочу стати спортсменом по боксу. – Скільки вже займаєшся? – Ну, десь року два вже. Я ні одної тренування не пропускаю. Я нещодавно їздив в Хмельницький і зайняв друге місце. Я хочу стати чемпіоном по боксу. Тренер Олег Лапінський розповідає про цьогорічні здобутки своїх вихованців. 27-29 числа минулого місяця у нас проходив чемпіонат області в Хмельницькому, де ми представляли сім чоловік з нашої секції, було 300 учасників. 300 учасників. Ми завоювали призові місця майже всі. У квітні в нас чемпіонат України, який буде проходити теж в місті Хмельницькому. Буде представлені 2007-2008 рік, буде два хлопці. Один із вихованців сільської секції з боксу Ігор Йохимик готується до чемпіонату України, який запланований на квітень. Я займаюся боксом 5 років. На чемпіонатах області мав друге місце. На чемпіонаті України я буду перший раз. Мені подобається, як мир Олександр Усик. Тренування відбувається щодня, окрім вихідних. Секцію відвідує до 40 дітей, говорить тренер. Дівчаток відсотків 30, остальне хлопці. Плани якби виховувати якомога більше майстрів спорту. І виставляли наш український бокс на Європі і також на світі. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина. Біленьким з чорним, будь-яким. Можеш плямку робити, але він має бути чіткий, насичений, гарний зіляць. І починаємо з передніх оцих троян. Так пояснює завдання нові учениці Софії Головець, викладач образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької художньої школи Світлана Костюшко. Софія родом з Донецької області. Зараз має намалювати малюнок з квітами і котом. Сам фон ми купували квіти, це маєть була робота, яку треба було спершу намалювати на окремому аркушу, а потім принести на роботу. А кіт я, я взяла з аніме Бо він дуже милий і мені він подобається. Софія розповідає, що малювати почала під час війни. Перші свої роботи, пригадує, дівчина намалювала ще вдома на Донеччині. Малювала зі справжніх квітів. Цей малюнок я була малювала якраз під час воєнних дій. Це була весна, якраз цвіла сірень. І тому я вирішила її не малювати, У нас її було дуже багато. А на цьому малюнку Софія каже, зобразила Україну в образі дівчини. Я вирішила малювати Україну, якби вона була б людиною. Ось це вона до війни. Тому вона весела, вона гарна. Ну і можна так сказати, що вона була б набагато красивіша після війни. Перемоги, навчатися професійно малюванню Софія прийшла до Хмельницької художньої школи у січні цього року, коли переїхала до Хмельницького. Досі каже, ніде не вчилася. Я не займалася, я самову Я буквально тільки під час воєнних війни почала малювати імена так. А так я трохи влікалася увлекала, неми, і тому малювала. Коли ми перший раз я її побачила, я подумала, що вона новенька появилася, і я часто ділюся з нею або фарбами, або наприклад, точілкою, простим олівцем, ну, такими матеріалами, які, наприклад, десь загубилися. У цьому класі 10 учнів, каже викладач образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької художньої школи Світлана Костюшко. У них другий рік навчання, рівень знань і рівень мінь доволі хороший. Софію прийняли саме сюди. Софія? Бала балакуча компанійська дівчинка, нормально, вона одразу влилася в колектив. Ми її стараємося підтримувати. Мені все подобається, дуже цікаво, ну і багато, звісно, узнала. За словами директора Хмельницької художньої школи Лідії Нікітюк, наразі у них навчаються 22 учні, які приїхали до Хмельницького через повномасштабне вторгнення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспілья, Новини Хмельницький.